Територія колишньої автозаправної станції. Вантажівки з тематичними банерами вишукувались у декілька колон. Тут автомобілі з тентами, автобуси, спецтехніка. В вантажівках з рефрижераторами привезли м'ясо. Цей збір – це добра воля, це великий привіт від Дніпропетровщини, це міста. Це резервні свої бюджети сьогодні витрачають на це територіальні громади нашої області. Це місто Дніпро, місто Кам'янське, місто Павлоград, місто Новомосковськ. З кожного куточку ми отримали сьогодні допомогу і ось вона тут. Вантажівки стоять на Баштанській трасі. Сюди та далі рушитимуть у супроводі поліції. Вантаж на Миколаїв розгорнуть та відвезуть на територію гуманітарного штабу. Допомогу розподіляли в пріоритетному порядку. Російська армія професійно може тільки красти. Вона розікрала всю комунальну техніку в наших декупованих зараз територіях Снігірівської громади та ще двох громадах. Це близько 46, це 46 населених пунктів. Та місто Херсон та Херсонська частина Херсонської області. Тому зараз ця допомога по відновленню техніки дуже важлива. Миколаївський гуманітарний вантаж вже на території штабу. Вантажівки розвантажують спецтехнікою, розфасовуватимуть вручну. Сьогодні Дніпропетровська область е, ну, загрузила 5 машин, серед них макаронне вироби, сахар, е, олія і дві фури з замороженою масою. Гуманітарна допомога розподіляється. Е, Територіальні громади дають заявки, ми їх обрабатуємо, і в зависимості від того, йдуть військові дії, в зависимості від ситуації територіальних громад громади, ця гуманітарна допомога розподіляється либо в першу чергу, тобто спочатку допомагаємо тим, які знаходяться на лінії огня, так сказати, а потім вже іншим. На складі всі упаковані, надані донорами вантажі. підписані. Вказується вага та термін придатності – Тут все розфасують по коробках, та вже завтра-післязавтра гуманітарна допомога рушить одразу на декілька напрямків області. Олександр Гордієнко, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв.